Вистава Курочка Ряба і Стімпанк шоу створена за п'єсою української авторки Марини Дриганової, де у сюжетній лінії використані мотиви каски Першоджерела про це розповів журналістам Суспільного головний режисер обласного театру Ляльок Олег Лубенець. Наші актори розігрують цю ситуацію з куркою. Але курка не проста, вона не скорятника, вона артистка, вона працює в цирку солісткою, вокальною, ну, як, наприклад, Містер Ікс. Вона в нас теж співає, вона суперзірка, але дідові хочеться є. Омлета, він просить рябу знести яйце, вона зносить, як кастці золоте, не просте, золоте, яке саме глядачеві краще прийти подивитися. І на цьому все зав'язується, але наприкінці вона все-таки зносить просте яйце, всі задоволені, всі в гармонії. І, як кажуть в Голівуді, happy енд». Режисер-постановник розповідає, що не класичну версію казки оформили з доданням елементів стімпанку. «Стімпанк – це напрям у науковій фантастиці. Він, він виник наприкінці ХХ століття на основі того, що людство зупинилось на розвитку парових машин і всі фантастичні Машини були тільки на роботі пару. Ця значить, епоха притаманна вікторіанській епосі, коли була королева Вікторія. Тому в цьому жанрі завжди притаманний стиль вікторіанства. І в нашій виставі це витримано. Анастасія Кабаненко – акторка Забрійського академічного театру «Ляльок», виконує роль головної героїні – курки каже, хвилювалась я з приводу того, як спримуть глядачі незвичну виставу. Я підслуговувала трішки глядачів, особливо малечів, вони реагували, мені здається, їм сподобалось, все було зрозуміло. не знаю, мені здається, сподобалось, тому що ми відривалися на повну і глядач це відчув. Дуже цікавий спектакль, дуже цікава вистава. Незвично по-новому. Дякуємо режисеру, постановнику. Дякуємо молодим акторам. Ми прийшли з онучкою. Мене звати Ганна. Вистава дуже сподобалася. Ми прийдемо ще. Зараз у театрі «Ляльок» працюють над створенням нової вистави «Цибуліно», яку, за словами Олега Лобенця, планують представити у пробному варіанті у червні. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.